I denne filmen ska jeg vise deg hvordan du kan bryte ned språkbarriere i ditt klasserom. Det er tre ting du trenger. Du trenger å kunne gå in på denne siden här som er translator microsoft.com for å bruke Tencentranslator. Du trenger OneNote i Windows 10 versjonen og du trenger en god mikrofon. Og for å ta mikrofonen aller først, jeg bruker denne mikrofonen her som er en myggmikrofon. Som du kanskje ser så har jeg på mig en bøyle, og denne kobler jeg til USB-inngangen på datamaskinen min. Det vill si at jeg alltid har med meg god lyd når jeg skal spille in en forelesning som jeg automatisk oversetter til et annet språk. Så la oss se hvordan vi går fram. Aller så går jeg til TranslatorMicrosoft.com, og så trycker jag på knappen som heter Start conversation. Och så må jag loggu mig in på denne tänsten för att den ska fungere. Nå jag logit in så må jag skriver in en mitt och så jag velge och få klare datamarkin vilket språke jag hänget og snakke. O det ju ju här vi jag trycker på dene dropdownen in som det står engelsk på nå. Blö mig fram til Norsk bokmål, och så klickar jag på den. Så trycker jag på knappen Start conversation. I installasjonsveilederen som følger må jeg huske på å si, som du ser på skjermen min nå, Att jeg må gi tilgang til mikrofonen for programmet Translator. Så jeg trykker Tillatt på det. Så trykker jeg Continue, og her får jeg en forklaring av vad Presenter Mode er. Når jeg går på Presenter Mode, da er mikrofonen min alltid på, og jeg kan velge å mute andre kurssteltagere, og så trycker jeg OK. Nå er jeg inne i programvaren, og nå kan jeg bare starte med å snakke. Men dette er jo ikke veldig interessant hvis jeg ikke klarer å dela det med andre. Og jeg kan dela det med å vise denne QR-koden som du ser nederst på høyre. Men det jeg trenger er disse fem bokstavene. De fem bokstavene trenger jeg å gi til de som skal delta i samtalen. Det kan man gjøre også på translator.microsoft.com at man skriver in koden her og så velger man hvilket språk man vill ha dette transkribert for. For døve så kan jo norsk være greit, men for de som ikke skjønner norsk, ville det vært naturlig å gå her og velge et annet språk, for eksempel engelsk. O så trykker de på Join Conversation for å komme inn og få en direkte transkripsjon oversatt til det språket mottakeren foretrekker. Hvis jeg går tilbake til foredragsholder så kan jeg nå se en oversikt om de som melder seg inn i denne samtalen. Og vi kan også se hvilket språk de blir oversatt til. Og nå har jeg byttet over til mottakeren sin side, og her kan vi se at samtalen fortløpende blir oversatt til det språket mottakeren ønsker. Dette er jo en fantastisk teknologi, men nå skal jeg vise deg hvordan du kan bruke det enda bedre, og det er hvis vi går nå in i appen som heter OneNote for Windows 10. Jeg går ned til venstre, skriver inn OneNote, og vær oppmerksom på at det finnes flere versjoner av OneNote på din datamaskin. Denne gangen skal du velge OneNote for Windows 10. Jeg er nå inne i OneNote, og jeg går på fanen på toppen her som heter Visning. Der har vi fått en ny knapp som heter Direkte tekster. Och då trykker jag på den knappen, og jeg får opp et vindu helt borte til høyre. Da skal jeg skrive in den koden på fem bokstaver som vi lagde i Translator tidligere i videoen. Da limer jeg den koden, og så velger jeg hvilket språk jeg ønsker å delta i samtalen med. Her finns det mange språk å velge mellom. Jeg velger engelsk og trykker «Join». Det du nå vil se er at tekstingen kommer opp på skjermen min borte til høyre. Men mens jeg snakker norsk så oversettes dette da fortløpende til engelsk borte til høyre. Denne konversasjonen blir på lagret, og best av alt den blir søkbar. Så hvis du husker foreleser nevnte ett spesifikt ord, så kan du søke deg fram til det i ettertid. Hvis du ønsker å ta noe over i notatene dine här og nå, har du muligheten til å gå bort og trykke på pause. Det er hvis du vil ta vare på et av notatene rett in i notatene dine. Da kan du enten bare dra det merket overholdet over, Ellers så kan du ta kontroll c og så ta Ctrl-V in i selve dokumentet. Og når du har fått ut det du skal ta vare på, trykker du på Resume, og transkriptionen bare fortsetter. Du har også muligheten her til å gå inn og gjøre om størrelsen på skriften. Du har også muligheten til å gå in for exempel og gule ut områder som du synes er viktig på et tidspunkt. Hele denne samtalen blir automatisk lagret. Hvis du vill se på, så kan man gå ned på dette tannhjulet helt nederst, og så kan man se på Save. Men det er også ikke nødvendig, for denne komponisasjonen blir automatisk lagret. Og etter at vi er ferdig med forelesningen eller undervisningen, så kan man gå over til et nytt fanark du automatisk fått opprettet i OneNote, nemlig Transcripts. Hvis du trycker på den, så går du inn, og så finner du en oversikt over transkripsjonen fra i dag. Min erfaring er litt delt i forhold til når denne transkripsjonen blir tilgjengelig. Noen ganger har jeg opplevd at han blir tilgjengelig der og da, andre ganger har jeg opplevd at han blir ferdig og tilgjengelig etter du er ferdig med samtalen, og noen ganger har jeg også opplevd at han ikke kommer in som han skal gjøre. Men til slut for å oppsummere, var ikke dette her en utrolig kul teknologi, der vi rett og slett kan tilgjengeliggjøre undervisningen for mange, mange flere, selv om det finns en språkbarriere? Tipptopp, tommel opp meg, fra mig i hvert fall.